اسم الهواج الراجح بكل ميزان. قبيلة الأمجاد رؤوس السلاطين. واليوم طاب الحفل والسعد مزدان. فرحة ماجد تسعد قلوب المحبين. قصايد شعرية حسب اسيل إلى شهد فعنا هذا النياجيل صلاة ربي عن النبي نسمع عزنا بها قاف الشعر يا فرحة ماجد تسعد قلوب المحبين مبروك يا ماجد بأبيات الألحان يسعدك ربي يا سليل We'll I right